Jedná se o devět nízkopodlažních, takzvaně parciálních trolejbusů, to znamená trolejbus, který je schopen ujet s určitou, určitou dráhu mimo, mimo trolejové vedení. Celková hodnota kontraktu byla 120 milionů, čímž děkujeme dopravním podniku Hradci Králové za projevnou důvěru. V Hradci, v Hradci je provozováno celkem víceméně 40 trolejbusů. Všechny trolejbusy byly dodány od roku 2010 ze Škodovky, ze Škody Elektrik, čili, čili je to dlouhodobý partner. Tato vozidla jsou schopna jezdit nezávisle je, na, na trojovém vedení. Je to, je to nejmodernější vozidlo, který v současném době Škodovka vyrábí. Má plnohodnotnou klimatizaci nejen pro řidiče, ale i pro salon cestujících. Věříme, že budou i řidiči, i cestující v Hradci Králové spokojeni. Řidič nemusí nikde vystupovat, stahování sběračů je automaticky to samý Nasazování sběračů je už přizpůsobeno tak, že v tom místě, kde se nasazují sběrače automaticky, tak tam je naváděcí systém, takový, takový kurýtka na trolejbundrádek, takže ten řidič vlastně jenom přijde na určené místo, zvedne sběrače, napojí se na trční energii a pokračuje dál jako trolejbus. V rámci mého působení v dopravním podniku, když budu říkat od začátku roku, letošního roku, co se podařilo, tak je uvést do provozu zatím 10 elektrobusů, 3 naftové autobusy a v dnešním budni 9 trolejbusů s parciálním pohonem. Na den otevřených dveří, který se bude konat 6. října, budeme mít dodávku dalších 10 elektrobusů a tím pádem, pokud schrneme celý letošní rok, tak je to 20 elektrobusů, 9 trolejbusů s parciálním pohonem a 3 naftové autobusy. Tím se omladí vozový park na průměrné stáři 7 let, a od příštího roku nebo od začátku příštího roku bude 50% autobusů v rámci Hradci Králové jezdit na elektriku, 50% na naftu. Tím se, můžu říct, stane Hradec Králové nejekologičtějším městem v rámci celé České republiky, kde je největší flít elektrických autobusů.